Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayip Erdoğan Avropada yaşayan həmvətənlərini gücünü bütün dünyaya göstərməyə çağırıb. Dünən mayın 20-sində Sarajevo seçki qabağı miting keçirib. O, Bosniya Prezidentinin müsəlman üzvü Bakir İzzetbegoviç ilə görüşüb. İzzetbegoviç 2016-cı ildə Erdoğanın qızının toyunda iştirak etmişdi. Görüşdən sonra Erdoğan deyib ki, iki tərəfli ticarəti gücləndirəcək. O, Belgrad və Sarayevo arasında əsas magistral yolun tikintisinə bir neçə milyard dollar sərmayə vəd edib. İnanıram ki, türk şirkətləri Bosniyada daha çox infrastruktur layihələri quracaq. İnanıram ki, Belgrad-Sarayeva yol layihəsi uğurlu nəqliyyat layihəsi olacaq deyə Türkiyə Prezidenti söylüyüb. Erdoğan ölkə rəhbərliyinin Serb və Xarvat üzvləri ilə görüşməyib. Bosniyada bəzi qüvvələr Erdoğanın toplantısına qarşı çıxıb. Azərbaycan Xalq Cəfəsi partiyasının Lənkəran şöbəsinin fəalı Əflatun Səfərovun həbs edildiyi deyilir. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəfəsi partiyasından məlumat veriblər. Məlumata görə cəfəçi dünən, mayın 18-də heç bir izahat verilmədən Lənkəran rayon polis idarəsinə aparılıb. Onun gecə polisdə saxlanıldığı, mayın 19-u səhər məhkəmə qarşısına çıxarıldığı bilinir. İnzibati xətalar məcəlləsinin 531.1-ci maddəsi, polisin qanuni tələbinə tabe olmamaqla günahlandı Lənkəran rayon məhkəməsi onun barəsində bir aylıq inzibati həbs qərarı çıxarıldığı deyilir. Cinayət məcəlləsinin 234.4.3 maddəsi ilə barəsində cinayət işi açılmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komisiyasının üzvü Mirfeyzullah Seydov barəsində seçilmiş həbs qət-i ittiham tədbirindən verilən şikayətə baxılma vaxtı məlum olub. Vəkil Cavad Cavadovun verdiyi məlumata görə, Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarından verilən şikayətə mayın 21-də saat 16.00-da baxılıb. Mirfeyzullah Seydovun hər iki böləyi xətlədiyət Xəstədir. Həftə ərzində üç dəfə dializ olunur. Həmçinin şəkər xəstəsidir, ürəyindən əməliyyat olunub. Vəkilin verdiyi məlumata görə, sağlıq vəziyyəti ağır olduğu üçün Bakı İstintak Tədcidxanasının tip məntəqəsinə yerləşdirilib. Mirfeyzullah bəylə bağlı həbs qətimkan tədbirini olduğu kimi saxladı. Mirfeyzullah bəy heç bir cinayət törətməyir. Ona qarşı irəli sürülmüş külli miqdarda narkotika satışı ilə bağlı iqtihal tamamilə quramadı. Mirfeyzullah bəy vaxtı ilə polis orqanlarında, daxil işlər orqanlarında zabit kimi xidmət edibdir. Əgər Mirfeyzullah bəy üçün pul qazanmaq hər şeydən üstün olsaydı, dəyərlərindən üstün olsaydı, daha narkotikaya niyə qurşanırdı ki, elə polis mayoru kimi, başqaları kimi rüşvət alıb pul qazanardır. Bir Facebook-da az sayılı o insanlardandır ki, könüllü şəkildə daxili işlər orqanlarındakı vəzifəsindən imtina edib, müxalifətə seçib, xalq zəfəsinin sıralarında mübarizə aparıb. Bu gün Azərbaycan Premier Ligasının 28-ci turunda Gəncədə kəpəz neftçi oyunundan əvvəl yerli azərkəşlərin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiylə bağlı pankart açmaq istəyinə imkan verilməyib. Qeyd olunub ki, fanatlar qarşılaşmaya daxil olmaq istəyərkən əllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının, həmçinin, yubiləyə həsr olunan şəkillər olub. Polislər azərkəşlərin pankartı stadionu aparmasına imkan vermədiyi üçün qalma-qal baş verib. Hüquq mühafizə orq ları fanatlara fiziki güc sətbəq edib və cümhuriyyət quran kişilərin nəvələri şularına görə azərkeşlər həbs olunub. Onda qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Gəncənin deputatı, son illər icra başçısı Elmar Vəliyevin əsas adamlarından birinə çevrilən və buna qədər faktiki təstəss Azərbaycan siyasətinə müdaxilə edən Rusiyanın istifadə olan generalı İlqar Qasımovun sayəsində ulduzları parlamış Naqib Həmzəyev də Rəsulzadəni aşağılayan açıqlama vermişdi. 14 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olan Naxçıva Muxtar Respublikasının sabiq Milli Təhlükəslik Naziri Vələr Əskərov əf olunmaq üçün Prezident İlham Əliyev və müraciət edib. Ölkə başçısını ünvanladığı müraciətdə, sabiq nazir Azərbaycan dövrəti qarşısında xidmət göstərdiyini xatırladaraq Prezidentdən onu baxışlamasını diliyib. Ancaq Vələr Əskərovun bu müraciətinə müsbət yanaşılacağı inandırıcı deyil. Nəzərə alsaq ki, ƏF haqqında əsas naməyə görə cəzanın yarısını çəkən məhkum ƏF üçün müraciət hüquq qazanır. Vələl Və Əskərovunsa, 2016-cı ildə məhkum olmasını nəzərə alsaq, o zaman onun ƏF üçün şansının olmadığı bəllidir.